Спеціальними протиожеледними сумішами від учора продовжують обробляти дороги Хмельниччини, говорить фахівчиня зі зв'язків з громадськістю Служби автомобільних доріг в області Юлія Мандзяк. Наразі дороги державного значення на Хмельниччині у проїзному стані. Проїзд автошляхами забезпечували минулої ночі 194 дорожника та 132 одиниці техніки. В цілому використано більше 2678 тон протиожеледних сумішей». Стан дорожнього покриття моніторять цілодобово, зазначає Юлія Мандзяк. «Шляхом відеоспостереження за допомогою 21 камери, яка є на балансі служби автомобільних доріг, а також шляхом проїзного патрулювання». Дороги міста та прилеглі до них тротуари добу чистять та посипають комунальники. Задіяні усі наявні 18 спецмашин та 60 прибиральників. За словами виконуючого обов'язки директора комунального підприємства по будівництву, ремонту та експлуатації доріг міста, Володимира Шваєнко наразі працюють у посиленому режимі. Досі техніка вся на маршрутах, сніг перейшов в дощ, дощ систематично намерзає. Буквально через годину-півтори після просипки знову починає робитися корочка льоду і по тротуарах, і по дорогах, де менше їздять автомобілі. Тому поки що працюємо від вчорашнього дня без... Зупинок. За розчистку зупинок громадського транспорту у місті відповідає комунальне підприємство «Електротранс», окрім тих, на яких є магазини чи торгові ядки. Головний інженер підприємства Олексій Ковтун розповів, використали вже півтори тисячі піщано-соляної суміші. За його словами, «Електротранс» обслуговує 123 зупинки. На кожній є спеціальний ящик, в якому знаходиться протеожеледна суміш. Нею також можуть користуватись і двірники. Щоденно о 5 ранку ми виїжджаємо на лінію і проводимо прибирання зупинок громадського транспорту. Ми абсолютно встигаємо прибрати до перших, скажімо так, коли місто прокидається. Хмельничанка Оксана проживає у мікрорайоні Дубова. Каже, тут тротуари почищені від снігу. По тротуару падає дощ, то трошки слизько. У нас з дворі розчищено і посипано, щоб не було слизько. У нас свої ОСББ і тому за цим дивляться. Людмила мешкає у центрі міста. Скаржиться, що на тротуарах ожеледь. Отам йдеш від Шевченка до верху теж не посипам. Беруть, як воно називається, посипали, шкрябали і знову йдеш по льду. Їлі повзу. У звичайному режимі відбувається сьогодні прийом у Хмельницькому міському травмпункті, говорить завідуючий закладом Руслан Колєсніков. Коли це перша ожеледиця, саме небезпечно, тому що люди ще не привикли до слизької дороги. Якщо потрібно в кому -то виходити, то в желедицю надівати відповідне взуття, льодостопи, які надягаються на підошву життя і можна тоді пересуватися більш безпечно. Додає, найчастіше пацієнти звертаються із переломами та розтягненнями. Руслан Колєсніков наголошує, звертатись за медичною допомогою необхідно, навіть якщо відчуваєте слабкий біль чи набряк. Катерина Шевчук, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.